לינקטיין היא רשת גלובלית, ולכן את שלנו נכתוב בשפה האנגלית. עבור כל מי שאנגלית היא לא ספת האם שלו, צוות המרכז לפיתוח קרירה ישמח לסייע בתרגום קורות החיים לאנגלית, שהם הבסיס לבניית פרופיל מקצועי.